Ahojte a vítajte na podložke. Týmto videom štartujeme sériu na mojej platforme Miesto pre jogu, ktorú som nazvala Yoga na každý deň, kde som sa snažila lekcie zostaviť podľa akýchsi nálad, s ktorými sa možno stretávate aj byť počas niektorých konkrétnych dní. Takže bude tam yoga napríklad na upršaný deň, yoga keď je horúco a napríklad aj táto yoga. Dnešná yoga lekcia je určená na tie dni, kedy sa cítite spokojne a máte priestor venovať sa chvíľku sami sebe. Doporučujem ju zacvičiť si skoro ráno s výhľadom možno na východ slnka alebo minimálne výhľadom z okna. Je to taká, také dynamickejšie naťahovanie tela. Budeme prúdiť v rytme dýchu, aby sme sa skutočne prebudili a nezaspávali na tej podložke. Takže nájdete si nejaké zen miesto u seba doma a poďme spolu privítať slnka a možno si doprieť trošku pozitívnej energie. Poďme začať takto v sede na petách, len na tri hlboké nádychy a výdychy. Takže usadte sa zadkom na pety, jemne vtiahneme brúško, aby sa chrbát už teraz pekne vystrel ramená dole od uší A poďme s nádychom cez nos, z sa nádýchnuť, a s výdychom cez ústa všetko vypustíme von. Ešte raz nádych nosom. Oči môžete mať otvorené. Výdych ústami. Posledný krát. A s výdychom všetko von. Tak a skúste už teraz ústa zatvoriť. A dýchať len nosom. A prejdeme k našej prvej polohe. Takže... Pravú nohu si postavíme takto k pánve a ľavé koleno otvoríme do strany, čiže ostávame sedieť na tej ľavej pete. Nájdeme si tu aj nejakú pohodlnú polohu a môžete aj spojiť dlany pred srdcom. Veľmi jemne tak otvárame naše bedra, je to taká polovičná malá sana. Zároveň aj naťahujeme koleno priehlavok. Dobre, poďme položiť obe ruky do podložky. Kľakneme si na tu ľavé koleno, pravú nohu vystrieme do strany, skúste celou plochu chodidla byť v podložke, ľavú ruku položíme doľava a vzpážime pravú a pôjdeme do úklonu, aby sme natiahli pravú stranu trupu. Otvorte hrudník smerom k stropu, nádych a výdych cez nos. Stále sa chceme pozerať hore v tejto zostave. Takmer stále. Dobre, pomaličky. Tou pravou rukou cez oblúk, spodný oblúk, sa dostať pravou rukou na prave lítko alebo predkolenie a s nárychom vyťahnúť sa teraz ľavou rukou smerom do úklonu. Zasa otvoríme hrudník nahor. Dobre. A ešte tá ľavá ruka pristane dole v podložke pred nami a právú ruku. Vspážime hore k stropu, vytiahneme sa za ňou, odtlačíme sa od tej ľavej ruky. Nádhy a výdych. Dobre, uvoľníme ruku dole a ideme zopakovať na opačnú stranu. Čiže tentokrát si sadneme na pravú petu koleno, tak diagonálne od tela. A položíme práve chodidlo celou plochou do podložky. Brúško vtiahnuté, chrbát pekne vystretý. Spojíme dlane pred srdcom. A v týchto nenáročných polohách sa skúste sústrediť na niečo pozitívne. Nájdite si niečo, čo chcete v dnešný deň dosiahnuť. Myslím teraz vo vnútri. Či už byť pokojnejší v istých situáciách. Alebo spomaliť. Nehnať sa za všetkým. Dobre, poďme položiť ruky do podložky. Kľakneme si na to pravé kolenu. Vystrieme ľavú nohu do strany celou plochou chodidla v podložke. Pravá ruka príde. Doprava a ľavou sa vyťahneme zasa do úklonu. Odtlačte sa od tej pravej ruky, aby sa bok ľavý vytlačil smerom nahor. K stropu. Taktiež hrudník otvárame k stropu. Tak a ideme oblúkom ľavou rukou, spodným oblúkom sa dostať na ľavé stehno, dvihnúť sa trupom hore a s nádychom pravou rukou sa vyťahnuť smerom do uklonu. Naťahujme pravú stranu trupu opäť. Dobre, poďme právú ruku položiť pred seba a ešte spážime ľavu. Odtlačíme sa od pravej. Vyťahujeme sa za ľavú Nádhy a výdych. Dobre, s ďalším výdychom uvoľníme aj ľavú ruku do podložky. Prejdeme na všetky 4 a dáme si pár úplne najtradičnejších opakovaní. Mačiek s prehnutým chrbátom. S nádychom a s vyhrbeným zvýdychom. Pomaličky v rytme dýchu. Dobre, dokončíme, zarovnáme chrbát. Tak a poďme teraz vysunúť špičky doprava a pozrieme sa za nimi, ale pravý bok budeme ťahať doľava. Čiže celá ľavá strana trupu sa vysúva do strany. My sa pozeráme za petami, odtláčame sa od rúk. Dobre, poďme presunúť špičky doľava tentokrát, pozrieme sa za petami. A teraz, ako keby sme chceli vytvoriť taký oblúk v pravom trupe. Dobre, výborne. Vrátime sa na všetky štyri. No už sa dvihneme do našej prvej striežky. Bude len chvíľková, lebo už dosť máme teda zapojené páže dlho dlane. Pravdepodobne vás to tam tlačí. Tak aby to nebolo na toto privítanie slnka také náročné, poďme sa s nádychom pozrieť pred seba a vykročíme medzi dlane do rovného predklonu. Čiže tu sa pekne vyťahneme temenom hlavy smerom dopredu. Môžete sa jemne pokolísať na chodidlách zo špičiek na pety. Jemný ohyb v kolenách. Poďte sa skúsiť ponakláňať zo strany na stranu. Na chodidlách z hrany na hranu teda. Dobre, s výdychom prejdeme do hlbokého predklonu brada ku kolenám a s nádychom cez upaženie vzpažíme, dvihneme sa hore do stoja a i hneď sa chytíme za lakte nad hlavou a poďme jednoducho krúžiť trupom párkrát do jednej strany. vždycky keď ideme do predklonu výdych keď ideme do záklonu nádych tak poďme zmeniť smer krúženia Dobre, dokončíme. Vzpážime ruky, vytiahneme sa za nimi, jemný záklon. A poďme s výdychom opäť do hlbokého predklonu. Jemne pokrčíme kolena, vyvesíme bradu. Nádych rovný, predklon pozrieme sa pred seba. Výdych hlboký. S nádychom cez upaženie sa znovu dvihneme hore do stoja. A hneď ideme do záklonu. A s výdychom hneď do predklonu. Toto si zopakujeme. Trikrát. Polovičný pozdrav slnku. S nádychom hore. Jemný záklon. Spojíme ruky. Výdych hlboký. Predklon. Môžete skúsiť už trošku vystrieť nohy. Nádych rovný. Výdych hlboký s ďalším nádychom spážíme. posledný krát a presunieme dlane pred srdce výborne poďme teraz zanožiť ľavú nohu dozadu a pravú nohu vysunieme na hranu podložky aby to bolo pre nás lepšie na stabilitu obe špičky smerujú dopredu spojíme dlane pred srdcom a ohneme predné koleno tak, aby sme ešte jemne videli na náš palec na pravej nohe. Zatlačíme do zadnej pety, aby sa krásne natiahlo lítko. Prúško vtiahnuté a poďme s nádychom spážiť ruky. Taký jednoduchší bojovník 1. Nádych a výdych, ak sa pozeráte von oknom, užívajte si ten výhľad. Dobre, poďme presunúť spojené dlaň opäť pred srdce. Vystrieme prednú nohu, nakloníme sa trupom paralelne nad podložku a potom môžete ruky uvoľniť na predkolenie, brúško vtiahnuté, chrbát krásne vystretý, tmavé hlavy na ťahá, vyťahuje dopredu. Pozor však na boky, obe sú pekne zarovnané, čiže nevysúvame pravý bok do strany. Nádih a výdych v polohe pyramídy, takej zjednodušenej, pretože nohy sú viac od seba než normálne. Tak a poďme odtiaľ do trojuholníka, ale opäť jednoduchého. Pravá ruka ostáva niekde na predkolení, ale ľavú vzpážime, vyťahneme sa za ňou, zarovnáme sa pekne, lopatky nad sebou. Pravý bok ťaháme dozadu a ľavý smerom na dom. Dobre, poďme. Ohnúť pravú nohu. Ľavá ruka pôjde poza chrbát a pravú vzpážime pozdĺž ucha. Pozrieme sa dozadu k zadnej strane podložky. Vyvrátený bojovník. Dobre. S výdychom. uvoľníme ruky do podložky. Prinožíme zadnú nohu k prednej. Rovný predkon. Vyťahneme sa dopredu. Výdych hlboký. Jemne ohnieme kolena. A s nádychom cez upaženie vzpažíme, spojíme dlane, presunieme ich pred srdce. Uvoľníme pozdĺž tela a ideme opakovať z druhou nohou. Takže poďme zanožiť pravú nohu dozadu, ľavú vysunieme na hranu podložky, ohnieme koleno, tak aby sme ešte stále videli ten predný palec, boky smerujú krásne dopredu, Spojíme dlane pred srdcom, zatlačíme do zadnej pety, lítko sa natiahne. Poďme vzpážiť ruky do bojovníka 1. Výborne s výdychom presunieme spojené dlanie pred srdce. Vystrieme prednú nohu. Poďme sa nakloniť ponad podložku. Brúško vtiahnuté. A keď sme paralelne, môžete uvoľniť ruky na predkolenie. A takto sa pridržať. Ľavý bok sa nevysúva do strany. Je pekne zarovnaný. Obe nohy napnuté. Jablčka v kolenách nadvihnuté. Odtiaľ pôjdeme do trojuholníka. Čiže ľavá ruka ostáva na píšťale. Pravú ruku vspážíme, Pozrieme sa za ňou. Zarovnáme lopatky nad seba, ramena tiež. A ten právý bok snažíme sa ťahať smerom nadol. Dobre, ideme do vyvráteného bojovníka 2, čiže ohnieme prednú nohu. Pravú ruku dáme poza chrbát a ľavú vyťahneme smerom k zadnej strane podložky. Pozrieme sa tam. Výborne, s výdychom uvoľníme obe ruky dole, prínožíme pravú nohu, rovný predkol, nohy trošku spojíme, výdych hlboký, brada ku kolenám, s nádychom cez upaženie vzpážíme, spojíme dlane, s výdychom presunieme pred srdce, zatvoríme oči, už si to môžeme dovoliť, už určite nikto nezaspáva. Na chvíľku sa prepojíme s našim toľkotom srdca. Necháme ho trošku spomaliť sa. Dobre. A poďme opäť s nádychom cez upaženie vzpažiť. Jemný záklon. Výdych hlboký predklon. Nádých rovný a s výdychom zanožíme do dosky, kolena položíme do podložky a pomaličky sa presunieme do ľahu na bruchu. Výborne. Dlani necháme na úrovni prst. čelo je položené v podložke, priehlavky taktiež, nohy napnuté. Poďme s nádychom nadvihnúť čelo, ale jemne. Naše ramená o lakťou stávajú pri tele, čiže nízka kobra. Výborne. Výdych uvoľníme dole. A s ďalším nádychom sa dvihneme o niečo vyššie. Ešte neúplne do vystretých rúk. Výdych voľníme. Až teraz sa dvihneme úplne do kobry, čiže ruky sa vystrú. My pretlačíme pánvu nadol a hrudník dopredu. To by mal krásne natiahnuť brúško. Výborne. S výdychom si sadneme na pety Poloha dieťaťa. Dobre, poďme sa dvihnúť do kľaku ešte. Špičky zaprieme do podložky, aby sme pekne natiahli aj naše pršteky na nohách. Podoprieme si kríže rukami a prejdeme do jemného záklonu, čiže taká jednoduchá ťava. Nádych. A s výdychom si poďme sadnúť na pety a lakte Pretlačiť smerom dopredu. Možno si musíte stlačiť brúško, brada k hrudníku. Výborne. Nádych. Opäť poloha jednoduchej čavy. Výdych. Zasa pretlačíme. Lakte dopredu sadneme si na pety. Ešte raz nádych. A výdych. Výborne, dokončíme. Prejdeme do sedu. Tak, ohneme nohy v kolenách, chytíme si a stehna pod kolenami a nadvihneme špičky. Chrbát je pekne vystretý, hrudník pretláčame dopredu. A poďme jednoducho sa teraz vyhrbiť, trošku odtiahneme tie kolena od seba. A s nádychom naspäť hore. Skúste sa udržať na sedacích kostiach. Výborne. Posledný krát. Výborná práca. Uvoľníme do skríženého sedu. Ruky položíme pred seba. A prejdeme na všetky štyri. Tak a poďme odtiaľ ľavé koleno prekrížiť zozadu za prave. Špičky roztiahneme do strán a skúste si teraz sadnúť medzi ten priestor, ktorý sa vytvoril medzi petami keď sa tam usalašíte, je to možno trošku také krkolomnejšie, ale dá sa tam dostať, ak je toto problematické. Tak seďte v polohe polena, kedy sú predkolenia nad sebou. Ale inak budeme v polohe gomu kásana alebo krávskej tlamy. Právú ruku položíme vedľa seba s nádychom ľavá k stropu. Zasa úklony. Otláčame sa od pravej ruky. Zasa, aby sme vytvorili ten krásny oblúk v ľavej strane trupu. Dobre. Ľava ruka, teraz pri... ľavá ruka pardon, pristane na vrchnom kolene a ideme len do rotácie. Čiže práva ruka sa premiesni za chrbát. Pozrieme sa dozadu. Nádych, naspäť na stred. Vrátime sa na všetky štyri. A ideme sa to zopakovať. V opačnom prepletení, čiže teraz pravé koleno, premiestnime zozadu za pravé. Špičky otvoríme do strán. A poďme si sadnúť. do vytvoreného priestoru. Zasa. Ak je to teda problematické, tak buďte s predkloniami na sebe. Naštelujeme sa tam, nájdeme si tam polohu správnu. Ľava ruka príde vedľa boku. S nádychom pravá do úklonu. Odtlačíme sa od ľavej. Nádych a výdych. Dobre. Práva ruka príde na koleno. Ľava dozadu. Pozrieme sa za ramenom. Rotácia. Tak, výborne, s nádychom sa pozrieme pred seba. Vrátime sa na všetky štyri a odtiaľ si sadneme na pety a zakončíme tak, ako sme začali. Opäť spojíme dlani pred srdcom, tu určite môžete zatvoriť oči, nechať ich spomaliť sa, navnímať, ako sa cíti telo. A zopakovať si v hlave afirmáciu, ktorú ste si uložili. Pre dnešný deň, čo by ste chceli vo vnútri, vo svojom vnútri dodržať. Možno ani netak dosiahnuť, ale dodržať. Zopakujte si tú afirmáciu trikrát. Môže to byť aj niečo jednoduché, ako budem dobrá sama k sebe. Tak a s týmto sa s vami rozlúčim. Verím, že vám to prinieslo kúsok pozitívneho, pozitívnej energie do dňa a verím, že už pred vami vyšlo slniečko. Ak aj nie, tak snaď aspoň vo vašom vnútri. Namaste, máte krásny deň. Ak sa vám video páčilo, budem veľmi vďačná za like alebo prípadne za komentár k nejakým postrehom, ktoré vás napadli počas zostavy. A možno mi aj napíšte, aké afirmácie vás napadli. Čo vo vnútri s čím bojujete, alebo čo chcete dosiahnuť nejakou vnútornou premenou.